Postavlja se pitanje za one koji se bave pružanjem usluga isključivo pravnim licima. Dakle, nemaju uopšte, znači, uopšte nemaju ponudu za fizička lica ili preciznije. Ono, kompletno kako poslovanje radi isključivo sa poslovnim licima. Dakle, to su i privredna društva, ali i preduzetnici. Postavlja se pitanje da li će oni biti u obavezi da imaju fiskalnu kasu. E sad... Staro tumačenje je u principu izgledalo ovako, dakle možemo slobodno reći do, do sada, do danas, ovi stari sistemi sa fiskalnim kasama, a, bilo je moguće obavestiti vašu poresku dakle vašu ispostavu poreske a, na, na teritoriji na opštini na kojoj se nalazite, bilo je moguće obavestiti ih da radite isključivo sa pravnim licima i budući da, radi, ono, da isključivo poslovanje imate sa pravnim licima i nemate ni kontakta sa fizičkim licima, da zbog toga, je moguće, zbog toga nećite evidentirati promet preko fiskalne kase. I u principu to je prolazilo sasvim ok, jer ove jer jednostavno znači vi pravnim licima fakturu, oni vama plate na račun i tu fiskalna kasa nije bila ni potrebna. No, otprilike, tako stanovište se računa da će biti moguće i u narednom periodu, dakle i u buduće, smatra se, da će biti moguće da... Uh, izuzmete sebe od obaveze evidentiranja prometa preko fiskalne kase ili na srvskom jeziku, znači da dobijete mogućnost da nemate fiskalnu kasu, ali legalnu mogućnost, i ovaj, time što ćete porezko i prijaviti da radite samo sa pravnim licima. No, nažalost, kao i uvek, začkoljice se krije u jednom drugom zakonu, znači zakon o fiskalizaciji to uopšte nije ovaj, predvideo, zakon o trgovini je, nažalost, predvideo I u zakonu o trgovini član, jedan, član 11 i član 12 opisuju precizno šta je malo prodaja, a šta je vele prodaja. I onda kaže, znači vele prodaja je kada prodajete robu dobra, znači robu ili usluge pravnim licima, a namenjeno je za dalju prodaju. A malo prodaja je kada prodajete bilo kakva dobra, opet, robu ili usluge, fizičkim ili pravnim licima za zadovoljenje njihovih potreba. I sa, sad, otprilike, neko može da dođe, i uopšte nemam sumnju da će poreska doći to tako da predstavi, neko može da dođe i da protumači i da kaže... Maloprodaja je sve što pravno lice naruči za sebe. To jest, ukoliko izradite sajt za pravno lice i oni vam plate fakturom i sve to, to je maloprodaja. A opet, čak i u zakonu o fiskalizaciji piše u maloprodajnim objektima mora da bude fiskalna kasa. Neko može protumačiti Da, u skladu sa zakonom o trgovini, da to što vi prodajete svoje usluge isključivo pravnim licima, da budući da je to za zadovoljenje njihovih potreba, da to znači da će morati vaš promet da se evidentira putem fiskalne kase. I ja bih poželeo da se to ne desi. I imamo mnogo tomačenja gde piše, znači moćići i dalje da se obaveštava porezka po starom, kao što je bilo. Ko radi sa pravnim licima, ne treba mu fiskalna kasa, ali nažalost kažem bude li neko tumačio po zakonu o trgovini da je prodaja usluge pravnom licu ali koja služi za zadovoljenje njegovih ličnih potreba znači neće da preprodaje taj sajt koji ste mu napravili nego je taj sajt za njega budući da je to zadovoljava njegovih ličnih potreba da je to u pitanju maloprodaja to se maloprodaja se vrši isključivo u maloprodajnom objektu i maloprodajni objekat mora da ima fiskalnu kasu Na veliku žalost postoji šansa da svi koji rade sa pravnim licima će ipak morati da imaju fiskalnu kasu.